وقال رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم إذا أوى أحدكم إلى فراشه فلينفضه بداخلة إزاره فإنه لا يدري ما خلفه عليه ثم ليقل باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه إن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين السلام عليكم مشاهدين الكرام يتساءل الكثيرون منا لماذا يأتيني الميت في المنام وماذا يريد أن يخبرني ولماذا لم يأتي لأحد غيري يقول أحد العلماء يأتيك الميت في المنام لأنك كنت حبيبه في الدنيا وقد شغلتك الدنيا عن الدعاء له والترحم عليه وقد تكون رؤية الميت نتيجة اشتياق وحب وتمني لرؤيته وقد يأتيك المتوفى إذا كنت مهموما أو محزونا أو في ضيق فيأتيك الميت ليطمئنك بأن فرج الله قريب وأن بعد العسر يسرى وبعد الضيق فرجا وقد يأتيك الميت في المنام ليخبرك بشيء أو ليعطيك شيئا أو ليأخذ منك شيئا قال أهل السنة والجماعة إذا أتاك الميت في المنام وأمرك بشيء فلا بد أن يعرض هذا الأمر على الشريعة الإسلامية فإن وافقها وكان العمل بها خيراً فيعمل بها وإن خالفها وكانت معصية فالعمل بها محرم وهذا يكون من الشيطان لأن الأموات في دار حق ومن كان في دار الحق لا يقول إلا الحق هذا من حيث الأصل فالإنسان إذا نام على طهارة ترتفع روحه الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فأرواح الموتى تلتقي مع أرواح الأحياء حال النوم فإذا اجتمعت فربما حدثت روح الميت روح الحي بخبر ثم تنزل روح الحي تعود إلى صاحبها فإذا كان قد تحصن بالأذكار وقراءة القرآن قبل أن ينام فإنه لا مجال للشياطين أن يضلل في تلك الرؤية فتصبح الرؤية صادقة وما أخبر به الميت يحدث أما إذا كان الإنسان نائماً ولم يذكر الله قبل نومه فقد تلتقي روحه بروح الميت فيخبره الميت بأشياء تكون حقيقة لأنه في دار حق ثم إذا هبطت روحه ونزلت إلى جسده فضللت الشياطين تلك الرؤيا فزادت أو أنقصت فلا تكون الرؤيا صادقة لأنه لم يذكر الله سبحانه قبل نومه ولم يتحصن بكتاب الله عز وجل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم إن قطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له فإذا زار المتوفى شخصا في منامه وأعطاه شيئا يعتبر ذلك رزقا سيأتي إن شاء الله أما إذا أخذ الميت شيئا من صاحب الرؤيا فهذا يعني أنه سيفقد أو يسلب منه شيئا إذ تلتقي الأرواح بعد الموت جميعا فأرواح الصالحين تلتقي في مكان عليين وأرواح الفاسقين تلتقي في مكان سجين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يبقى بعدي من النبوة إلا المبشرات فقالوا وما المبشرات يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الرؤيا الصالحة يراها الرجل الصالح أو ترى له وقد يأتيك الميت لأنه يحتاج إلى صدقة ودعاء فإذا مات رجل صالح اجتمعت أرواح الصالحين عليه ورحبوا به وكل روح تسأله عن روح أهله في الدنيا فإذا أخبرتهم الروح الصاعدة أن أهلهم بخير يحمد الله عز وجل وإذا أخبرتهم أنهم في سوء وأن الدنيا تلهيهم عن الله عز وجل تدعو لهم وتقول اللهم لا تمتهم حتى تهديهم كما هديتنا فيمكن أن يأتوا إلى أهليهم في رؤيا ليأمروهم بعبادة الله وطاعته أما إذا رأى أحدنا رؤيا غير مبشرة أو رؤيا يكرهها فليفعل كما أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال إذا رأى أحدكم رؤيا يحبها فإنما هي من الله فليحمد الله عليها وليحدث بها وإذا رأى غير ذلك مما يكره فإنما هي من الشيطان فلينفث عن يساره ثلاث مرات وليستعذ بالله من شرها ولا يذكرها لأحد فإنها لا تضره اللهم طهرنا وجعل أرواحنا مع أرواح الصالحين وأكرمنا بالجنة يا رب العالمين وثبتنا على توحيدك وسنة نبيك الأمين محمد صلى الله عليه وسلم